Малеча теж має купатися і мати хоч щось. Набір від волонтерів в рамках проєкту Save the Children отримала місцева жителька Наталія. Дали в дітям це я внукам і дочки тягнув, а мені дали брату з мені і мамі. У мене брат інвалід, є ходить.